بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبد القدس اسلام آباد سے تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ صدارتی اختیار کا کلہاڑا تیار ہو گیا ہے ناظرین عمران خان نے صدر عارف الوی کو خط لکھا ہے ایجنسیوں کی جو مداخلت ہے جو انتقامی کاروائیاں حکومت اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کی ملی بھگت سے پی ٹی آئی کے خلاف ہو رہی ہیں اس حوالے سے اور اس خط کی وجہ سے چونکہ صدر پاکستان سپریم کمانڈر ہیں مسلح افواج کے اس خط کی وجہ سے ایک بھون چال آ گیا ہے ایوان اقتدار کی غلام گردشوں میں اسلام آباد میں بھی اور راول پنڈی میں بھی یہ سب کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا جمہوریت کا بوریا بستر لپیٹ دیا جائے گا اس ملک میں کیونکہ صورت بہت دھماکہ خیز ہو گئی ہے اور صدارتی اختیار کا کلہاڑا کس طریقے سے استعمال ہوگا یہ ہماری آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہم نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کریں گے کہ وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں ناظرین کپتان نے ایک یارکر مارا ہے اور بڑا ٹیکنیکل کھیلے ہیں اس دفعہ اور صدر مملکت کو جو سپریم کمانڈر ہے مسلّہ افواج کے خط لکھا گیا ہے کہ کس طریقے سے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں جن کا کام ملک کی سیکیورٹی ہے ملک کی سلامتی ہے وہ اپنے اصل کام پر توجہ دینے کی بجائے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں اور اس کے حامیوں کے خلاف جو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے جو انتقامی کاروائیاں ہو رہی ہیں رانا ثناء اللہ کی سربراہی میں جو وزیر داخلہ ہیں ان کو سپورٹ کر رہی ہے انہیں فسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے ناظرین جو حکومتی انٹیلیجنس ادارے ہیں اور جو عسکری انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کے جو بہت سے اہلکار ہیں جو بہت سے افسران ہیں ان کی ملی بھگت سے کس طریقے سے جو ریاستی وسائل ہیں وہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں ایک سیاسی جماعت یا یوں کہہ لیں کہ پی ڈی ایم کے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں ریاستی وسائل یہ بہت بڑا سوال خان نے اٹھا دیا ہے اور ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ صدر مملکت اس حوالے سے نہ صرف مسلح افواج کے سربراہوں سے اور انٹیلیجنس اداروں کے سربراہوں سے بات کریں گے بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی رجوع کر سکتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی خط لکھ سکتے ہیں ناظرین نکرم صدر مملکت جو ہیں وہ نہ صرف ریاست پاکستان کے سربراہ ہیں بلکہ مسلح افواج کے بھی سربراہ ہیں وہ اس حوالے سے اپنی اس آئینی پوزیشن کے حوالے سے سپریم کورٹ سے رائے طلب کر سکتے ہیں کہ اگر وہ اگر حالات ملک میں ایسے پیدا ہو جائیں کہ کچھ ریاستی ادارے اپنی آئنی حدود سے تجاوز کر رہے ہوں تو مسلح افواج کے سربراہ کی حیثیت سے اور مملکت پاکست مملکتِ خدا داد پاکستان کے سربراہ کی حیثیت سے جو صدر پاکستان ہے وہ اپنا کردار کس طریقے سے ادا کر سکتے ہیں ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں اگر یہ معاملہ گیا تو پی ڈی ایم سرکار کے لیے بہت مشکل پیدا ہو جائے گی ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان نے پچھلے دنوں اپنے انٹرویوز میں بھی یہ بات وضاحت کے ساتھ بتائی تھی کہ وہ اب آرمی چیف کے ساتھ نئی آرمی چیف نئے آرمی چیف کے ساتھ ڈائریکٹ رابطے میں نہیں ہیں لیکن صدر پاکستان کے ذریعے ایک بال واسطہ رابطہ ان کا قائم ہے اب جو انہوں نے صدر پاکستان کو خط لکھا ہے یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے اور نئی پلاننگ اب یہ کی گئی ہے کہ عمران خان اب جو مصلح واد کے ساتھ جو بھی معاملہ کریں گے جو بھی بات کریں گے وہ براستہ ایوان صدر کیا کریں گے اس کے دو فائدے ہوں گے ایک تو یہ ہے کہ جو دوسرے ایل جی بھیجے جاتے تھے وہ درمیان میں کچھ اپنی کھیل اپنا کھیل بھی کھیلنے لگ جاتے تھے اس لیے یہ ایک راستہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس ایک بہت بڑا آئینی راستہ ہے کہ صدر پاکستان کا تعلق جو کہ پاکستان تحریک انصاف سے ہے اس لیے عمران خان نے یہ مناسب سمجھا کہ جو بھی بات ہوگی وہ وہی بات پہنچائی جائے گی اسٹیبلشمنٹ کے پاس اور اسٹیبلشمنٹ سے جو جواب آئے گا وہ بھی مکمل سو فیصد درست خان تک پہنچ جائے گا اس لیے انہوں نے یہ بہت زوردار زبردست چینل اختیار کیا ہے اور یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اب آئی ایس آئی چیف کے ساتھ یا آرمی چیف کے ساتھ جو بھی بات ہوگی اب وہ ایوان صدر کے ذریعے ہوا کرے گی اس صورت کی وجہ سے اب پی ڈی ایم والے پریشان ہیں کہ انہوں نے تو یہ سمجھا تھا کہ خان اور مصلح آباد کے درمیان اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک ایسی خلیج حائل ہو گئی ہے کہ جو اب کبھی پر نہیں کی جا سکے گی اور اس کا وہ سیاسی فائدہ اٹھائیں گے یہ جو رابطے کا فقدان پیدا ہو جائے گا اس سے دونوں طرف غلط فہمیاں بڑھیں گی لیکن خان نے اس کا ایک ایسا زبردست حل نکالا ہے کہ دونوں طرف پیدا ہونے والی غلط فہمیوں کو ہمیشہ کے لیے اب ختم کر دیا جائے گا اور یہ جو نیا چینل بنا ہے اس کے ذریعے جو خان نے پہلی ہی موو کی ہے زوردار موو ہے ایک گوگلی پھینکی ہے جس نے پریشان کر دیا ہے پی ڈی ایم کو کہ یہ کیا نیا ہونے جا رہا ہے اور ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ صدر پاکستان اس حوالے سے جب بات کریں گے تو ملک سے جمہوریت کا بوریا بستر گول کرنے کے لیے اگر کوئی صورتحال پیدا ہوئی تو عمران خان کو اس حوالے سے نہ صرف بر وقت آگاہی مل جائے گی بلکہ اپنی حکمت عملی بنانے کا موقع بھی مل جائے گا اور پی ڈی ایم نے جو کھیل کھیلنے کے لیے ایک جال بچھایا تھا صدارتی اختیار کے اس کلہاڑے نے اسے کاٹ دیا ہے اور اب نئے سرے سے شطرنج کی نئی بساط بچھائی جا رہی ہے اور اگلے چند ہفتوں کے دوران آپ کو کچھ نئی اور اہم ڈویلپمنٹ بھی سننے کو ملیں گی ناظرین ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ کپتان نے صدر پاکستان کو جو یہ خط لکھا ہے اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے ان کے پاس خاموش مجاہدوں نے انہیں کچھ ایسے ثبوت فراہم کر دیے ہیں کہ ان کے پاس اس چیز کے شواہد زوردار شواہد ہیں جس طرح پچھلے دنوں اپنے خطاب میں بھی انہوں نے کہا کہ ان کے پاس ٹھوس شواہد ہیں کہ آصف زرداری ان پر حملے کے حوالے سے سپاری دینے میں ملوث ہیں اس کے علاوہ جو کچھ اینکر پرسنز ہیں جو یوٹیوبرز ہیں اور جو پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان ہیں ان کے گرد جو گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے اس حوالے سے بھی جو سازشیں ہو رہی ہیں جو درونے پردہ سرگرمیاں جاری ہیں ان کے حوالے سے خان کو کچھ ایسے آڈیوز اور ویڈیو ثبوت دے دیے گئے ہیں جو وہ کسی بھی مرحلے پر سامنے لا سکتے ہیں اس حوالے سے ایک نئی لیکس بھی آ سکتی ہے جس کے بعد معاملہ مزید گھمبیر ہو جائے گا ناظرین ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو سیاسی لڑائی ہے اب ایک آئینی لڑائی میں تبدیل ہونے والی ہے جس میں سپریم کورٹ کا بہت اہم کردار ہوگا اس حوالے سے جو نئی معلومات ہوں گی جو نئی صورت حال ہوگی اس سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان عبد القدوس کو اجازت دیجیے اپنا اپنے دوستوں اپنے رشتے داروں اور گرد میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ